Adrian Nestase, avertisment după alegerea lui Putin, se va adânci tensiunea dintre Rusia și lumea occidental. Ce recomand României. Fostul premier Adrian Nestase a comentat luni, la Antena 3, rezultatul alegerilor prezideniale din Rusia. Vladimir Putin a fost reales cu 76,67 din voturi, după numrarea a 99,80 din buletinele de vot. Participarea la vot a fost de 67,4. Eu cred ce se va adânci tensiunea dintre Rusia și lumea occidentală. Punct Rusia se va concentra pe relaile de vecinitate, în mod deosebit pe ceea ce se întâmplă în urile baltice. Va încerca să îi consolideze situaia în Crimea. Punct Rusia a devenit o citadel, nemai acceptând un avans spre UE, prin implicarea în Siria are o ai fi câteva lucruri deosebite. în ceea ce privește relațiile noastre cu Rusia, eu am spus-i la Moscova, la reuniunea pe care am avut-o acolo, atunci când elefanii se bat sau fac dragoste, iarba este cea care suferă. Noi ar trebui să ne ferim de o astfel de situaie să se încercme să ne, ne promovăm interesele, acum o fac și celelalte aliate ale noastre, partenerii strategici. Punct, chiar dacă nu ne place, nu putem să închidem ochii și să spunem ce nu există nici eu la est de România. Rusia este acolo. Am avut irelai, irelai irele în timp, dar să ne aducem aminte idei alta, mai alta ei să vedem cum unii dintre aliai notrii, în anumite perioade, au considerat ce România trebuie să rămână în zona de influență a Rusiei. Eu cred ce trebuie să ne prezentăm în mod onest. Cu mult curaj cu demnitate pozile, interesele într-un dialog direct cu Rusia, a spus Adrian Nestase, la Antena 3.